Perflorovaný a poliflorovaný uhlovodíky jsou pravděpodobně ty nejhorší organické polutanty, který si když stvov Říká se jim větší chemikálie, protože se v přírodě vůbec žádný mechanizmem nerozkládá. Vy srovnání s DDT a podobnými starými organickými chlorovanými polutanty jsou mnohem horší, jsou extrémně toxický a v přírodě se neustále kumulují. Ty látky se vyrábějí už od 50. let a už zhruba od roku 2000. Vidíme, že ty látky jsou toxické a nebezpečné.